Kaixo denoi eta ongietorri Euskarazko Wikipedia pixka bat hobeto ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu degun ikastarotxo honetako bigarren bideora. Lehenengo bideoan esaten genun Euskarazko Wikipedia Wikipedia guztiak bezala auzolanean eraiki eta zaintzen dela. Eta bideo honetan ikusiko dugu zaindu esaten degunean ari gean. Aurrekoan aipatzen genun bezala Wikipedian edonork egin ditzake ekarpenak. Edonork idatzi dezake Eta hori berean indargune eta ahulgune da. Alde batetik argi eta garbi esan dezakegu zerbait oso positiboa dela. Historian zehar, gauza nabarmena izan da, jakintza sortzeko aukera hori, jakintza sortzeko baliabideak oso gutxiren eskuetan egon direla. Eta esku horiek nahiko antzekoak izan dira gainera normalean, kortasun batetik begiratuta gizon zuri oksidental heteroseksuala izan da jakintza sortu izan duena historian zehar. Bereak zirelako hori egin izateko baliabideak. Akademiarako sarrera, liburuak publikatzea, artikuluak idaztea eta guzti hori. Baina jakintzak Aots gehiago behar ditu benetakoago osoago izateko eta Wikipedia bezalako tresnek horretarako aukerak ematen dituzte. Eta Euskarazkoa bezalako komunitate batenzat oso garrantzitsua da informazio guzti hori gure hizkuntzan topatzea. Oso indartsuak diren erdal komunitate singuraturik gaude, eta bestela beti joko dugu hizkuntzauetara informazio bila. Eta aurreko bideoan aipatzen genuen bezala do Nork idazteko aukera hau guztiz zabala da, anonimomotasunetan ere egin daiteke. Eta honek, beste behin ere, bere aldeonak eta aldetxarrak ditu, baina urte guzti hauetako esperientziak erakusten du anonimotasunetik egindako ekarpen hoiek izugarri aberastu dutela entziklopedia hau. Baina indargune nabarmena denarren ezin buka dezakegu Wikipediaren kontra erabiltzen den argudio nagusiena ere hau izaten dela. Edo Edonork editatu baldin bad ezake, nola dakit bertan idatzitakoa ondo dagoela. Fidatu naiteke nola kontrolatzen da guztia. Horain bueno, ikusiko dugu euskarazko wikipediaren kasuan kontrol hori kakotxen artean nola egiten den edo zetresna dauden horretarako. Lehenengo ikusiko dugu elementua historiala da. Edozein artikulutan sartzen baldin ba naiz, honetan ba, zuberoa artikuluan sartuko naiz, nabarmen jarrita dagoelako, baina edozein artikulutan gertatzen da berdina. Goikaldean ikusiko dezute ikusi historia jartzen duen aukera bat dagoela. Bertan sartuz gero, hemen agertzen da Artikulu honek izan dituen aldaketa guztien, historiala. Bai, sortu zenetik gaur egunera arte jasan dituen aldaketa guztiak. Zuk artikulu batean, zerbait aldatzen dezun bakoitzean, ez dezu horren aurretik zegoena betirako ezabatzen. Gainean idazten bazina bezala da. Beraz, egiten duzun aldaketa hori, gaizki baldin badago edo zerbait okerra jarri baldin baduzu nahi edo donai gabe, ez da ezer gertatzen, beti berreskuratu daitekelako horren aurretik zegoen edizioa. Beste gauza garrantzitsu bat, aldaketa berriak izeneko pestainatsoa da. Bertan sartuz gero, hor albo batean ikusten dezuten aukeratikan, hemen ikusiko dugu euskarazko Wikipedian momentu oro gertatzen ari den guztia. Norbaitek izena eman baldin badu, norbaitek aldaketaren bat egin badu artikuluren batean edo zerbait berria sortu baldin badu, dena hemen agertzen da. Eguneraketak zuzenean e, agertzeko aukerari ematen baldin badiot, bueno, abuztuan gaude, abuztuko azkenengo astean gaude, ez detuzte aktivitate gehiegi egongo deni momentu honetan euskarazko Wikipedian, Baina, bestela ere, euskerazko wikipediaren erritmoa ez da oso bizkorra, eta beraz horri alde, hau nahiko erritmo eramangarrian eguneratzen da, e, onerako eta txarrerako komunitate nahiko txikia garelako. Horri alde hau bera, gaztelerazko erazko edo inglesezko wikipedian ikusiko bagenu, ba, askoz ere azkarragoa litzateke eguneratzea. Horregatik zehaztun nahi dut, euskerazko wikipedian horrela egiten dela kontrol hau edo gainbegiratze hau. Baina beste wikipedia batzutan, ba, beste modu batzuk erabiliko dituzte esan bezala horrialde honetan ikusi daiteke zeinari den momentu horretan Wikipedia editatzen. Euskarazko Wikipedian oso aktiboa den komunitate horrek Horrialde honen bidez ikusten du momentu oro zerrari den gertatzen. E, adibidez lehenengo ikustemaldi badu hemen agertzen dena, nik ikusi dezaket gartxoak izeneko erabiltzaileak bi ko Espainiako traineru txapelketa artikuluan zerbait gehitu duela. Ba eduki gehiitu duela. Zer informazio ematen det ematen dit niori honek ba, gartxoak erabiltzailea adibidez eh, nik pertsonalki ezagutzen ez dudan harren ba bueno, wikipediako nahiko ohiko izena da beraz komunitatean konfiantza bat baduen erabiltzaile bat da eta nik ontzat eman dezaket egiten dituen aldaketak onerako direla edo beintzat asmo honez egiten dituela. Bai, agian akatzen bat egin egindezake, ba, denok egin dezakegun bezela, baina printzipioz beintzat bere karpenak onak izango dira. Izen gehiago ere agertzen zaizkigu ba, justu momentu honetan daukadan adibidean. Luiz agertzen da adibidez, hori ere izen nahiko ezaguna komunitatean eta beste asko ere bai. Gero beste kasu batzuetan izenak agertu beharrean zenbakiak agertzen dira, hemen ikusten degun bezela. Zenbakiak agertzen direnean horrek esan nahi du norbaitek aldaketaren bat egin duela izenik eman gabe. hau da, modu anonimoan. Ipe zenbakia da agertzen dena. Eta zenbaki bat agertzen denean horri honetan, normalean begiratzen da ea zer den egin den aldaketa, ba askotan aldaketa honak diren harren, beste batzutan vandalismo kasuak izaten direlako. Kasu honetan adibidez, hemen agertzen den, zenbaki honek ikusten dugu eneko aspereen artikulua editatu duela. Zenbaki bat izanik, IP Anonimo bat izanik, nik bada begiratuko dut ea zerin den eginduen aldaketa. Ea vandalismoa den, ea naita gaizki egindako zerbait den, edo besterik gabe, ekarpen bat izan den. Begiratuko dut hemen ezberdintasunari sakatuz, eta ikusten detena da, Informazio bat gehitu duela, baina eneko haspe historiako nasako lehenengo fizikari euskalduna bihurtu zen 2000 ezortzigarren urtean. Gehitu dako informazio bat da, Ez da vandalismo kasu bat, beraz ondo. Gaizki egindako zerbaiten kasuan beste wikilari batek zuzendu dezake egindako kaltea, historialera joan eta aurretikan zegoen edizioa errecuperatuz. Horretaz gain wikilarien artean badaude administrariak diren batzuk eta hauek badute ba gaizki egin duen IP hori edo gaizki egin duen erabiltzaile hori zigortzeko aukera. Zigorrak izan daitezke ba editatzeko aukera blokeatzea, ordu batzuetan zehar edo egun batzuetan zehar. Horrek ez zu esanahi erabiltzaile berria baldin baz eta nahigabe hanca hartzeren bat egin baldin badezua artikuluren batean zigortua eta blokeatua izango zarenik. Ez, normalean nahiko ondo ez berdintzen dira vandalismoa eta nahita gauzak gaizki egiten dituzten erabiltzaile hoiek zein diren eta hasiberriek izaten dituzten arazotxo hieek. Eta komunitateak bigarren hauei laguntzen die hobetzen eta laguntzen die akatxo hieek zuzentzen. Gune hauetaz gain komunitateak baditu propioki eta baitarako edo elkarrizketarako diren guneak. Hauetako bat txokoa litzateke eta txokoan, ba horixe, gairen bat baldin badago komunitateko den artean itzegin eta erabaki behar dena, txokoan proposatzen da eta hor bakoitzak bere iritzia emateko aukera dauka. Honetaz gain, artikulu guztietan ere lehen ikusi dugu historiala bazegoela, historialaz gain badago hemengoian ikusten den beste pestainatxo bat ere, eztabaida izenekoa. Berriz ere zuberoa artikulura joan naiz eta sartuko naiz eztabaida pestaniatxoan. Kasu honetan ez dago eztabaida gai proposamenik eta ez dago honen inguruko diskusiorik, baina bueno, gunea gune artikulu konkretu baten inguruan eztabaidaren bat baldin badago edo edizio gatazkaren bat gertatzen baldin bada, horri buruz hitz egiteko gunea. Gutxi gorabehera, hauek lirateke Euskarazko Wikipedia zaintzeko erabiltzen diren baliabideak. Eta komunitateari buruz hitzegin ondoren, datozen bideoetan artikuluak praktikoki sortzeko jakin beharreko elementuei buruz hitz egingo dugu. Urrengora arte.